قال في سبل السلام لو ظاهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا فهل هذا صحيح وكيف يجمع بينه وبين انما الاعمال بالنياب. والله تعالى الظهار ظهارا لأن الجاهليه تجعله طلاقا والله حكم بان الظهار زهار حليم وبين سيدنا كفاره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كان يجعله طلاقا فاذا قال انت عليك الله لامي وتظاهي اختي او بنتي فانه بهار ولن نراه طلاقا فهو هو كما شرع الله ضد اعمال الجاهليه فاطلق الله مع الجاهليه فيكون له حكم بهار وعليه كفار ويعف رغبه فالعجل عجل الله عليه وسلم متتابعين ما يتعجل اطلقها المسكين قبل ان يمسها اما اذا قال انت ولا وله بهار ما يصير بها، يعني هذا ما يدعى بهار انت طارق صريح الطلاق ولا ينطق عن صريح الطلاق الا بعد الاخذ